یکی بود یکی نبود آه. یه مرد تنها میونه جمع مردم بر با روح خسته ای که تکیه کرده بر خودم بین رحکزه انتخاب بهتری نبود جز اینکه تنه تنها خودم و منتخب کنم ولی این همیشه من نبود این غار تنهایی همیشه منزلم نبود زندگی کتاب با پایان باز بود و تای جمله ها که نقطه سر خط نبود این گله پژمرد وقتی بو رنگش رفت پروانه از سزلی منتظمش رفت زندگی شیرین و عشق ترخ منتدلش کرد یعنی منتظرم هست اونقدر که منتظرشم تو کابوس زمان سرگردونم هی hey, یعنی میشه اونو برگردونم هی hey, مثل ابلیس یه مغرور بود و نمیدونست بره مثل خدا تنها مونده تو رو داد میزنم تو دلم میشنوی صدا؟ بیا میخوام کنم بی دلیل نگات هر ساعتی که میگذرونم شست ساله بی تو چه قدرتی دارن این دقیقه ها یه اقیانوسی که تو اون مجبور به غرقم تو فوت کنی که این موجا منو میبرم نگهت میدارم هر هم هست چی باعث شد که فکر کنی هست و میگذرم گفت دلم نکنه برام بشه یادت بگرد ببین مثل ما تو قصه ها هست گفتم ببین تو برام تکرار نمیشی یه قصه نوعی که خودم نوشتم و صد. بدون مرا مهمی بیشک واسه هر کسی که کلامام جمله نمیشم نه تو از این دنیا نیستی ولی دنیا و روی توی تو خلاصه میشم تو آفتاب گردونی و خورشید منم روزا به روی گل توزول میزنم به شوق دیدن دوباره که نصف شبی دور نصف زمین دور میزنم دلیل تپش قلب من توی ملکه ذهنم و منطقم توی مگه میشه تو رو گردن نگیرم خودت میدونی شاهرگ من توی وقتی قدرت خدا رو تو زیباییت میشه یافت کفر نمیشه و همچین کسی کینه داشت با تو محال بود به دنیا ببازم ولی نمیدونستم عوضش به تو میشه باخت منو رها کرد تو این باده بیپروا زندگیم شد تختر از فعال این قهوا با تابش امواجش خانه شدم تا نبینم لبه تیزی داره این الماس. برام کسی مثل اون نیست مخاطبم کسی غیر اون نیست شاید ایش منو دوستم نداشت ولی هر طور شده این نوعش برسونید که بمونه آروم و خوب و همیشه شاد تش بعدشو میبینه بعد کسی نگاش کرد هرچند درست نشناختمش ولی دوستش داشتم و همیشه دارم در نمیام از حتی یه لحظه رفت مونده برا من ما یه درسش اگه یه روز واسه یکی داشتی میمردی هیچ وقت به هیچ وجه این بفهمه. دیگه برات خوبی نمونده جوونی اما برات تو هیچ جونی نمونده با یکی بود و یکی نبود قصه شروع شد ولی قرار نبود آخرم اینجوری تموم شد